کہ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہے نام میرے مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہے لگاؤں بازی اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا اپنا تمہارا ساتھی رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا, تو, تمہارا تو میں تمہارا آو تمہارا, آو تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں مگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں, میں تمہارا, تمہارا یہ کس پہ تعویز کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہیں آئے آئے کو آئے چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں, میں تمہارا, تمہارا, تمہارا میں تمہارا